Ja jatketaan ehkäisevän toiminnan parissa ja Saia Karikanta, UKK-instituutilta erikoistutkija ja projektipäällikkö tulee kertomaan meille kokemuksista ja työkaluista ikääntuneiden kaatumisten ehkäisyssä. No niin. Kiitos. Ja tota, tosiaan kuulittekin, kuka olen, mistä tulen. Ja tota, kaatumisten ehkäisy iäkkäillä on äärimmäisen tärkeä asia. Täällä on vilahellu jo noita työkaluja. Ikinäopas, ikinä toimintamalli on sote-toimijoiden erittäin hyvä toimintamalli. Mutta sen lisäksi me ollaan UKK-instituutissa kehitetty kaatumisseulamallia, mikä ottaa siihen tavallaan primääriprevention, ihan ensimmäisen ennaltaehkäisyyn mukaan myös muut iäkkäiden parissa toimijat. Liikuntatoimijat, järjestöt, seurakunnat, Kansalaisopistot, ketkä vaan tapaa niitä ikäihmisiä. Ää, ansa tässä tosi hyvin, minkä takia se ihan ensimmäinenkin vamma kannattaa, kannattaa ehkäistä ja siten se ensimmäinen kaatuminen. Teillä on jaettu sinne se Kaatumisvaaran itsearviointilomake. Tämä on meidän -hankkeessa kehitetty nimenomaan itsearvioinnin väline, mitä voi hyvin laajasti käyttää kaikki. Ei tarvitse olla soteammattilainen. Ei tarvitse tietää kaatumista ehkäisyistä valtavasti, kun voi tätä hyödyntää omassa toiminnassaan. Oletteko ehtineet tutustua siihen yhtään? Tuliko pisteitä? Joo. Eli tähän perustuu siihen tämä, tämä meidän itsearviointi lomake. Että siinä on otettu ne keskeisimmät kaatumisen vaaratekijät nimenomaan ikäihmisten näkökulmasta ajatellen. Ja, ja tuota, sitten kun siinä saa tietyn määrän pisteitä, niin saa arvion siitä, että miltä näyttää näiden muutaman tällaisen kysymyksen perusteella, että onko se kaatumisvaara. Se voi olla, että se ei ole ollenkaan. Tilanne on loistava. Jatka samaan malliin. Silloin sä olet jo liikkuja. Se sä liikut säännöllisesti. Sulle ei ole toimintakyvyn ongelmia. Sulla on sairaudet hallinnassa. Sulla ei ole sellaisia kaatumisia ehkäiseviä lisäviä sairauksia, sun tasapaino on hyvä, hyvä eikä sulla näitä kaatumisia ole ollut. Ja sitten sä oot alle 75-vuotias. Jos sä oot yli 75-vuotiaan, saat vähintään sen yhden pisteen, mutta yksi piste yli 75 vuotia tästä testistä on todella hyvä tilanne. No se missä pitää reagoida on tietenkin sitten, kun niitä pisteitä rupeaa tulemaan. Ja meillä tuo katkaisupiste on tuossa kuusi pistettä. Eli silloin se tarkoittaa, että, että nyt niitä on kyllä tullut niitä niitä tuota, pisteitä useammasta kysymyksestä, ja mitä enemmän siellä kaatumisen taustalla on niitä vaaratekijöitä, niistä sitä todennäköisempää tietenkin on, että kaatuu. Eli nyt tärkeää tämä ihminen ohjata sinne soteen ja ammattilaisen puheelle. joilla heillä on siellä työkalut tehdä esimerkiksi laajaa arviointia Ja sitten jos pisteitä on yli yhdeksän, niin sitten ehdottomasti. Eli kuusi pistettä on se tärkeä muistaa. Tutustukaa, tätä voi käyttää hyvin monenlaisissa, Tilanteessa. Niin kuin huomaatte, tänne ei tule nimitietoja, mitään henkilötietoa. tätä voi käyttää vaikka tapahtumissa. Tästä on olemassa myös versio 2, mikä on sote tehty heidän pyynnöstään, missä sitten on nämä henkilötiedot ja muut, ja katsokaa kumpi toimii teidän tarkoituksien paremmin. Tämän lisäksi kaatumisseula.fi-sivustolta löytyy meidän muu materiaali, mikä on tehty tämän kaatumisvaran arvioinnin tueksi. Eli mitä tietoa sä voit jakaa sitten tästä kaatumisten ehkäisystä. Sieltä löytyy ensinnäkin aktivoiva tarkistuslista. Ikäihminen itse katsoo, että mitä vaaratekijöitä hänellä on, ja miettii, että miten, miten niitä voisi vaikuttaa ja vähentää. Sitten meillä on liikuntaohje. Mehän tiedetään, että jos on yksi ainoa keino, millä me pystytään vaikuttamaan, niin se tehokkain on niistä se liikuntaharjoittelu. Siitä hyötyy kaikki, ja osa sitten silloin, kun on paljon kaatumisen vaaratekijöitä, niin tarvitsee sitten muitakin toimenpiteitä. Mutta liikuntaharjoittelusta hyötyy kaikki. Siihen tällainen motivoiva äh, tavallaan esite siitä, että minkä takia kannattaisi aloittaa ja muutama vinkki, miten voi aloittaa. Ja sitten vielä tuollainen kooste kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn, jossa on huomioitu juurikin nämä asiat, mitä Ansa äsken kävi läpi. Eli ottakaa rohkeasti käyttöön. Ja sitten jos te rupesitte miettimään, että miten se meidän alueella se kaatumistehkäisy oikein makaa tällä hetkellä, niin meilläpä on hanke tällä hetkellä menossa, joka nimenomaan tarjoaa teille välineitä tähän alueelliseen kehittämistyöhön. Siellä hyödynnetään ikinä mallia, siellä hyödynnetään kaatumisseula materiaalia. Lisäksi kannattaa liittyä meidän kaatumistehkäisyn valtakunnalliseen verkostoon. Se löytyy myös tuolta kaatumisseula.fi-sivustolta. Ja sitten jos tuntuu, että en tiedä tästä aiheesta kovinkaan paljon, niin tällä hetkellä tuotamme verkkokoulutusta, myöskin maksutonta. Tällä hetkellä tämä A-osio on meillä julkaistu, B on tulossa todennäköisesti ensi viikolla. Ja, ja sitten tässä vuoden aikana nämä loput. Noin 15-20 minuutin videoita, millä saa nämä perusasiat haltuun. Kiitoksia. Kiitos paljon, Sarja. Ja yeah. not least. Sitten <laughs> Suomen Punaisen Ristin terveyden edistämisen ryhmästä. Saara Aako kerro meille koti- ja vapaa-ajan tapahtumien ehkäisyhankkeesta. Joo. Joo, kiitoksia. Muutama sana teille vielä ennen kuin pääsette lähtemään turvallisesti kotimatkalle. Tosiaan Saara Aakko ja Punaiselta ristiltä. Ja mä sanon teille muutaman sanan, kerron ensin tästä tapaturmien ehkäisyhankkeesta verkostosta tosiaan aikaisemmin myös käytetty nimeä Kotitapaturmien ehkäisyhanke, tai sitten on ollut kissa kampanja nimellä, mutta tällä hetkellä se on niinku pysyvää toimintaa, niin me päätettiin käyttää ihan tämmöistä nimeä kuin Tapaturmien ehkäisyverkosto, koska verkosto tosiaan koostuu järjestöistä ja viranomaisista, ja, ja työtä tapaturmien ehkäisyksi on tehty jo yli 25 vuoden ajan. Niin sitten siellä kotona vapaa-ajalla kuin liikenne- ja työpaikoilla, eli siellä yhdistyy kaikkia toimijoita näiltä aloilta. Ja työn tavoitteena on tosiaan vähentää kotona ja vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia ja jakamalla sitä tietoa erilaisiin viestinnän keinoin. Ja niitä muun muassa on sitten kampanjakeinot, mainitsen niistä ajankohtaisista kampanjoista muutamalla sanalla, sekä sitten meillä on nämä kotitapaturmafi verkkosivut joista löytyy tietoa. Sitten on koulutusta ja materiaalia, joita jaetaan ja tieto välittyy usein ammattilaisten ja sitten vapaaehtoisten kautta. No siinä niin Pirja Pirjo puhuu aluksi, aluksi tästä tota, tapaturmien ehkäisyn joka nyt on sinne ensi vuoden loppuun, niin sitä me tosiaan tässä verkoston työn avulla pyrimme myös jalkauttamaan sieltä tiettyjä toimenpiteitä. Ja, ja sitten niin THL tilastot on aina sellaisia, mitä tietysti katselemme myös, että mitä nostetaan esille niin koulutuksissa kuin muissa. Eli siellä taustalla toimii. No tapaturmapäivä on, uskon, että se on teille useimmille varmasti tuttu ja muutenkin valtakunnallisesti tunnetuin näistä meidän kampanjoista, niin sitähän vietetään jokaisena perjantaina, kun se sattuu olemaan tämä 13. päivä, on se sitten vuoden tai kaksi. Vuoden, tai siis kerran tai kaksi vuodessa. Ja tosiaan ensi kuussa, joulukuussa vielä vietämme, vietämme tätä päivää. Ja kohderyhmänä meillä on tänä vuonna ja viime vuoden tapaan ollut työikäiset miehet, joilla tapaturma-altius on, on selkeästi sitten suurempaa. Ja tota, sitten tässä varsinkin joulukuisessa kampanjassa sitten kiire, että siellä aina nousee teemana sitten vähän vuoden aikojen mukaan, mutta nyt nouseekin joulukiireet ja kiireiset työikäiset miehet ja siihen liittyvät tapaturmat. Toinen on sellainen, mistä mainitsen joulukuussa startaava Pysy pystyssä-kampanja, eli tämä sitten taas edistää talvialankulun turvallisuutta, ja tammikuussa sitten varsinainen kampanja-aika on sen muutaman viikon ajan. Mutta näitä ihan sen takia, että Seuratkaa verkkosivuja, siellä on tietoa että miten, tai ajatuksia, miten voisi olla kampanjassa mukana, kunnat, vapaaehtoiset ihan itse sitten voi, voi tietysti viestitellä ja olla somessa aktiivinen tai muuten työpaikalla, että tapoja on paljon erilaisia ja toivotaan, että sillä tavalla saadaan, saadaan asiaa ja tietoa vietyä. Tämä oli itse asiassa, mikä pyydettiinkin, niin sanon teille muutaman sanan vielä tämmöisistä apuvälineistä sinne arkeen ja työpaikoille, varsinkin sitten sosiaali- ja terveystoimeen, niin meillä on näitä turvallisuuden tarkistuslistoja. Ja vaikka se koti on meille kaikille useimmille ainakin se turvallisin paikka, niin varmasti tunteen ainakin turvallisuuden tunteen ja muun, Vuoksi, niin, mutta siellä juuri näitä tapaturmia sattuu valitettavasti todella paljon. Niin sivuttiin tässä, niin 80-90 prosenttia on niitä kotia vapaa-ajan tapaturmia. Ja niitä varten on yksi keino tarkastella näitä tarkastus, tarkastuslistoja, käyttää hyväksi havaitsemaan siellä niitä tapaturmariskejä kotona ja myöskin sitten keinoja. Mitä, miten näitä riskejä voisi poistaa tai ainakin vähentää. Ja niitä on laadittu siis alle 1-vuotiaille, 1-3-vuotiaille, 4-6-vuotiaille, ja nyt on sitten iäkkään tarkistuslista tehty myös erillisenä. No mistä näitä sitten löytyy? Niin niitä löytyy meidän kotitapaturma.fi-verkkosivuilta, ja niitä on nyt käännetty vähän enemmän erikielisiksi myöskin tänä vuonna, plus että ne on päivitetty, niin sieltä löytyy sitten tuossa seuraavia kieliä, suomi, ruotsi, englanti, somali, arabia on sitten lapsilla ja iäkkäillä sitten suomi, ruotsin ja englannin lisäksi löytyy venäjä. Mutta sitten aina katsellaan ja, ja myöskin kyselemme materiaalien tilaajilta ja missä materiaaleita hyödynnetään eniten, niin toiveita. Et mitkä olisi niitä kieliä joita siellä arjessa ja varsinkin nyt neuvolaa työssä lasten kohdalla tarvitaan. Mutta sitten tosiaan kannattaa muistaa se että tuot meidän Punaisen Ristin verkkokaupasta, niin näitä voi tilata ilmaiseksi suoraan sinne työpaikalle. eli punaseristinkauppa.fi. Sitten mä toivotankin teille turvallista kotimatkaa ja otamme pienen kurkkauksen sinne iäkkään tarkistuslistaan, kun tämä sopii jotenkin niin hyvin tähän talviseen ilmaankin, mikä tuli ulos, niin siinä esimerkiksi muutama tsekkauskohta, kun lähdemme tästä ovesta pihalle, niin varsinkin kun se hämäräkin saattaa jo tulla ennen kuin on siellä kotona, niin muutama huomio asioihin. Sitä voit